كل مكان ليه زمان وكل زمان ليه مكان وكل زمان حديث زمانه يحصره وجودنا كانوا حكاولنا حكايات وين حكاو في عز الجلسات يا الولاد حكاية اليوم حكاية ملاحة الزمام يزم فمه هذي القصة والحكاية يا الولاد صارت في البحر سلطان البحر مرض ولا في حالة اللي في البحر معاه قلبوا على طبيب يداويه ما يلقاوش الطبيب اللي يداويه كيما داروا حاروا بقاو غير يفكروا وشكون اللي ينقضوا ويعالجوا ويداويه من هذا المرض جا الحكيم الحكيم الاولاد اللي هي السلحفاه الفكرون راح للسلطان البحر وقالوا يا سيدي السلطان سمعت بيك بلي اراك مريض انعم يا الحكيم راني مريض واش رايك سيدي السلطان لك دواء ونداويك بيه اتفضل يا الفكرون اذا لقيتلي دواء وداويتني بيه انا ثل ما ننساش خيرك نعاونك حتى وين تقول لي خلاص مازيش تعاوني الله يبارك يا سيدي السلطان وإنما الطبيب والعلاج نتاعك راهم في البر تعطيني الأمر وتسرحني باش نخرج للبر وفي البر كيف تسلك يا الفكرون ما تنساش يا سيدي السلطان أنا راني برمائي أني حيوان في البر وفي الماء الله يبارك هذي نسيتها روح راك مسرح الفكرون حضر روحو و خارج من البحر كيوصل من الشطة البحر ابقى يمشي على رجليه غير بالعقل خطى الفكرون يمشي بالعقل و يوصل وينوصل ووصل للقذيب متكي على جذر شجرة وقاعد يخمم قرب ليه بشوية وسألو واش يا الذيب واش هي حوالك كيف هرك عايش آه يا الفكرون ما تغير والو حالتي كي بكري يا ذرك قاعد جيان وقاعد نفكر واش ناكل شفت يا ذيب ما اخذت رايي، لو كان اخذت رايي ما راك شاكذا واش كاين يا ذيب تدخل معي للبحر وفي البحر غير افتح فمك برك الحوت يدخل في فمك وحدك بلا ما تتعب افتح فمك برك هكذا يا الفكرون نعم يا ذيب والذيب ماهوش عارف البنيه اللي راهن بنيه ليه بنيه كبيره يا الاولاد اي لحقوا للشط ركبوا فيه يخت صغير الفكرون حكم المجادف والذيب راه راكب راه متكسل وقاعد يشوف في الغابه ويشوف في البحر رايح الحاجه ما يقدر لهاش ومن فرق الغابه والفراق واعر يا الاولاد الذيب غاضو كي جنب فرق الغابه وما عرفش واش راح له في البحر راهم ماشيين ماشيين ماشيين الحوت سمع باللي الفكرون هاو جاب الدواء لسيدي السلطان والدواء وشنو هو يا الاولاد كان الحكيم دبر على السلطان قال له ما يداويك الا قلب الذيب وراهم ماشيين والحوت بدا يخرج بداو يفرحوا بداو يشطحوا فرحانين بالسلطان راح يبرع بعد الحوت خرجت وقربت للذيب وقالت له يا الذيب على بالك على جابوك قال لها لا لا يا السلطان راه مريض وراح يطول قلبك باش تبرى الذيب هنا رجف وخاف أرتعب من بعد تم تشجع ودار الفكره في دماغه ما عليه الا يطبقها يا سير فكرون جبتني باش القلب نتاعي ايه تعطولو السلطان والسلطان يبرأ من المرض نتاعو، أنعم يا الذيب، ونتا شكون اللي يخبرك جاني الخبر، المهم انت ما يهمكش، بصح يا الفكرونك خدعتني، أنا فين خدعتك الذيب؟ ما خبرتنيش بالسر، ولو كان قلت لي بلي السلطان راه مريض، وتعطولو قلبي باش يبرأ. أنا كنت نوافق ولا شو وضرك ماكش موافق، بلا نوافق. انا يا الفكرون قلبي خليته وين كنت انه عمري الي انا مشي ما, لي ما نعرفوش نمشي قلبي معايا كيفة ترجعني باش نجيب قلبي ها نرجعو للبر باش نجيب قلبك انعام يا الفكرون هكذا الحال الفكرون دار دوره وسير اليخت وعاودوا ورجعوا للشط كي رجعوا للشط ذيبوش دار بقات مسافة صغيرة نتاع الماء قفزوا من فوق اليخت وكمل اعوم ووصل للشط ودار فكرون شفت سي الذكرون، اه هاني سلكت وكيفه آه؟ وش دير يا سي ذيب نتبع المكتوب ومعاه تنقيزه وانا يا ذيب كيفاش ندير مع سيدي السلطان راني وعدته باش نجيب له قلبك اسمع ولي السلطان وقول له اذا برا يبرأ قطط ربي ماشي بقلبي هكذا هكذا وانت تفكرون كيفاش تصير انا انسان نقعد معك في البر ما نزيد نوعد ما نخون الوعد ومن التاريخ نتاع اليوم انا نزم فمي ما شفت ما سمعت ولهذا يا الاولاد يقولوا الزمام يزم فمو استناو يا الاولاد نحكيكم لجدودنا واش خلى